Ég kom með í sæl, uh, síðuborgósk heiti ég og býð mig fram í prókjöri Pyrrata. Uh, ég sækist eftir fórustu sæti til að leiða Pyrrata í komandi kosningum. Ég er fætt á uppáhlingi halnesingur, sveitastelpa sem elskar að búa í borginni. Ég er yngst á sjösískinum og hef svolítið þurft að berjast við eigin tilveru en líð mjög vel hérna í Pyrrétum. Og mínar áherslur í borginni eru framfyllt af sjálfsögðu, grunnstefnu, pírata og hvernig, og í rauninni að sjá tækifærin, sjá tækifærin í því, hvernig getum við sett þessa stefnu inn í borginna. Um, þannig er ég að tala um líðræðisstefnuna sem er í draugum og svo mörg önnur mál sem er búið er að vinna á komandi kjörutímpili sem er tækifærin til að taka mun lengra á næsta kjörutímabili, því að líkillinn að öllum stefnum, það er alveg sama hvort það er um mannettindi, velferð, skólamál, umhverfsmál eða skipulasmál, að þá er það líðræð. Það er að segja að píratar vilja virkja borgarbúa og valdefla borgarbúa til þess að þeir geti haft eitthvað um máli segja, útið því að það hefur bara sínt sig síðustu, þrjú árin sem ég hef setið í umhversu skipulagsráðið fyrir hönd pírata að þá hef ég séð að íbúar eru oft mennafjöldri en kjörnir fulltrúar. Það er svo merkilegt að þeir hafa lagt frá mun mennafjöldri tillögur þar í umhversmálum og skipulagsmálum heldur en kjörnir en þeim er ekki veittur farvegur. Það er að segja hafa, kjörnir fulltrúar hafa einhvernlega vald til þess að hunsa þessa tillögur algjörlega en ég held að við ættum að veita þeim um farveg og svo mörgum, mörgum öðrum tilöðum sem koma frá íbúðum og fá þá í lið með okkur til að gera grænustu borginna, til að gera umhverisvænustu borginna, til að skapa sjálfbært samgöngukerfi, bestu velferðina, bestu skólana og svo framvegis.